Na most az a rész jön, hogy megmutatom, hogy a PD engine projekthez hogy lehet csatlakozni úgy, hogy GitHub-ja sincs az embernek. Vagyis magyarul megmutatom, hogy mit érdemes csinálni a githabon. Ahhoz, hogy legyen egy PDE engineünk, onnan kezdődik semmi nincs. Először is, ugye, föl kell iratkozni itt a Sign Up gombbal. Adni kell neki valami user nevet, egy e-mail címet, egy szót meg kell adni. Utána be kell bizonyítani, hogy tényleg nem gépek vagyunk. Majd rányunk erre a Creating a Contra. Kiválasztjuk a plánt, ami nyilván free lesz, ingyenes. Ez igazából nem kötelezem a végén, lehet ilyen skip this step nyomni, de én beírogatom a dolgokat. És már is mindjárt kész vagyunk, már csak az e-mail címünket kell ellenőrizni. Rányomunk ide és azt is ellenőriztük, hogy megnézhetjük még egyszer a PD Engine Projectet amely itt van és gombra itt a hogy nyomva le is forkoljuk jól Jó, és akkor a következő az lesz, hogy le kéne klónolni, vagyis a saját gépünkre lehúzni, méghoz SSH-val kéne, mert ugye az SSH az attól jó, hogy ilyen kulcsokkal, opera nem kell jelszavakkal szórakozgatni, amihez kellene csinálni egy SSH kulcsot, ha még nincs nekem van, de megmutatom, hogy hogy kellene csinálni. Ezzel az SSH-k igennevű parancsol. Az SSH igen, ilyenkor kiírja azt, hogy hova mentette el a titkos kulcsot, de mi nem a titkos kulcsra vagyunk kíváncsiak, hanem annak a publikus felére, ezért a végére odaírjuk azt, hogy pub. Tehát odaírja a végére azt, hogy pub, mert hogy a SSH kulcsunkra úgy vigyázunk, hogy még mi sem nézzük meg a titkos részét, csak a publikus felét, így, ezt itt kijelöli, be, és nyomom egy olyat, hogy copi. Hát igazából a GitHub az nem fogadja el ugyanazt az SSH kulcsot, még akkor se, hogyha az ö, két különböző embernél van, ezért, és ugye az én saját SSH kulcsomat már a saját igazi ökontomnál, nem pedig annál a demo amit most csináltam, felhasználtam, úgyhogy most egy másik SSH kulcsot fogunk itt használni. és ezt fogom kijelölni itt. És ide kattintok, majd pedig a settings-be, ahol lesz egy -e az SSH és GPG-kíz. nyomok egy olyat, hogy SSH ki, Adok neki valami nevet, ide bemásoljuk, nyomunk egy add ssh és már is van ssh kulcsunk tök jó, akkor megkeressük a repozitorinkat. Rányunk a clone arra, hogy use ssh, erre a nem tudom én mire, amitől a repositorynak az úria az itt lett és már is azt mondjuk, hogy git clone jobb gomb, paste, beírtuk a repository nevét és már jön is lefele és le is jött és íme tehát most megtörtént az, hogy készítettünk egy github hogy ennek a github account megmondtuk az ssh kulcsunkat majd ezt ennek az sshq ja nem, azt is megcsináltuk, hogy ugye leforkoltuk a projektet, tehát van egy saját példányunk fenn a github -on. majd a GitHub-ról leklónoztuk saját gépünkre, tehát itt a saját gépünkön is van egy példányunk. Ezt akartam most bemutatni.